У Хмельницькій першій гімназії, розповідає заступниця директора Марина Демитко, вранці перебувало близько п'ятисот учнів, які, каже, після спеціального звукового сигналу організовано зібрали речі та вийшли з приміщення. Сказали оголосити навчальну тривогу, евакуувати дітей і учнів протягом 10 хвилин ми завдання виконали. Спеціальний звуковий сигнал каже охорони з гімназії Наталя Черній три дзвінки. За її словами, ні учням, ні вчителям не треба пояснювати, що це означає. Принаймні двічі на рік в гімназії відбувається навчання з цивільної оборони. Три дзвінка дається для евакуації дітей. У нас відкриті три виходи і діти по виг бігали десь на ну, хвилин 5-10. У гімназії, каже, завочка залишаються троє відповідальних працівників, які чекають вибухотехніків, рятувальників, кінологів до вечора і навіть до ранку ладно чекати слідчих директорка Хмельницького навчально-виховного об'єднання номер один – Оксана Романів. Вона розповідає, навчання зможуть відновити лише після заключного акту про безпечність перебування в приміщенні дітей і дорослих. Вона каже, після повідомлення про замінування та евакуацію дітей з приміщення о 9:17 вчителі обдзвонювали батьків. У цьому закладі навчаються діти від 2 до 12 років, тож більшість вихованців і учнів додому забирають батьки. Вранці, каже директорка, їх було більше 800. У нас дошкільний підрозділ, дітки маленькі, в самих ми відправити їх додому не можемо, батьки оперативно Від'їхали, забрали дітей. На минулому тижні були такі самі ситуації з іншими навчальними закладами. Дякувати Богу, ніякої паніки не було. На даний момент зараз організовується дистанційне навчання в початковій школі онлайн. Батько учениці десятої школи Сергій каже, коли вчителька подзвонила й повідомила їх про замінування, і він, і дружина хвилювалися за дитину. Написали, що замінували школу. Яка реакція була? Па Паніка була. Ну, моя реакція. Я поїхав по дитину. Діти довольні, бо уроків немає. Восьмикласниця Діана каже, у них був третій урок, коли вчителі сказали швидко збирати свої речі і виходити на вулицю. До нас зайшла вчителька, сказала, що ми почали збиратись, що от з третього року йдемо. На момент зйомки на території гімназії No1, навчально-виховного об'єднання No1, жодних працівників відповідних служб не було. Старша інспекторка з комунікацій Хмельницького райвідділу поліції Людмила Берестовська розповідає, загони саперів, рятувальників, слідчих поліції, кінологів працюють від моменту надходження інформації про замінування, залучені додаткові працівники та оглянути всі 39 шкіл і торгово-розважальні центри, водночас неможливо. Тож, каже, працюватимуть, доки не оглянуть всі приміщення. На території міста Хмельницького працює зараз достатня кількість груп, за сьогодні всі приміщення будуть оглянуті. За її словами, у тих навчальних закладах, в яких до обіду працювали правоохоронці, вибухівки не знайшли. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному, Хмельницький.